У 2022 році, минулому році, ми почали роботи по благоустрію в вулиці Одеська. Зараз ми знаходимось тут вже на завершальному етапі. Ми ну, всі пам'ятають, що тут були постійно зарослі хащі. Працівники СКЕП-комунальних постійно підрізали ці хащі. Але ж ну, рослина там клинок, який вирос самосівом, вона дуже швидко зростає. Тому було рішення повністю викорчувати всі ці хаші, приприбирати смітники і зробити нормальний благоустрій цієї території, яка не можує між забудовою приватною і залізницею. Сьогодні вже йдуть останні завершальні роботи, саме працівники з КГК вибирають е, залишки сміття. Запланована у нас на сьогодні висадка 100 дерев, які вже придбані, і чекають своєї посадки. Після того, як ми завершимо висадку цих 100 дерев, будемо ще дивитися, якщо ще треба десь підсадити, будемо закуповувати і теж висаджувати. Щоб територія у нас була охайною і приємною приємно і пройтись, і подивитися і взагалі ну, буде нормальний благоустрій цієї ділянки.